Jalkojemme alla oleva maapallo on planeetta. Mitä se oikein tarkoittaa? No ensinnäkin maapallo on pyöreä. Jotkut asteroidit on niin pieniä, että ne on semmosia möhkälemäisiä vaan. No sitten maapallo kiertää kerran vuodessa auringon ympäri. Ja siinä ajassa meillä on kaikki vuodenajat. Lisäksi maapallo pyörähtää itsensä ympäri kerran 24 tunnissa. Eli välillä me ollaan kääntyneenä kohti aurinkoa ja meillä on päivä. Ja välillä poispäin auringosta ja meillä on yö. Me asutaan tuolla.